Я навіть не знаю, що вам сказати. Він мені не мішає, я кому мішаю, хай знімають. Він нам нічого не мішав, щоб він всі. Хай би був. Це наші збогади. Я б не хотіла, щоб його зносили. Угу. Подобається як пам'яті.